A nekada u ovom našem poslu zna biti i ovako samo čekaj, čekaj, čekaj i čekaj čekaj, I onda ovdje je dan tuf iznenađenje. A dok čekaš, nervoza, neizvjesnost. Jaj, zapopizditi. U ovom poslu, ljudi, e, najviše me prca neizvjesnost. Nije je frka ni voziti, ni, ni istovar, ni utovar, ni bade, ni kiša, ni snijeg, ni let. Ali neizvjesnost, to mi ga onak. Davle. Čekanje, ne znam, kuću, dobim proljev, sračku ili kako hoćete da već ne zovem, već sam danas jedanput put tam sa autom, da sad ne pričam u tančine. Ima onaj, u onom videu sam znao spomenuti o tom problemu WC-a i što kada te stisne, pa znači kruljimi frče me u želucu. Sve od neizvjesnosti ne znam e, jel idem u Italiju, jel idem u firmu nazad se vraća, idem s kamionom, idem stopom, idem s auto, je bi. Sve se to blagodati ovog posla koje ti stvaraju nervozu i e, jedu mi živce. A s druge strane, kad pogledaš, valjda to, to je tako posao valja tak mora biti. Jebio. Ali to je ono što me. Na i što ne volim u ovom poslu. Te. Sad čekaj tu. Čekaj, zovu te od doma. Kad ćeš doći? <laughs> kad ću doći? Ne znam. Jevilo. Friend zove, di si? Još čekaš. Ono, ne vole kad mi e, veli. Još čekaš. Pa čekam jebi ga. Čekam da. Na. Odi ti bi otiše neko. Čekam. ti ove naočale isto. Na, imam dvoje. No, malja neće još dugo taj stand-by aranžman trajati. Uglavnom, kako bilo da bilo, najbolje se ne nervirati. Ali, da je ti nemoj se nervirati, je bilo, kako da se ne nerviraš? Kad sve vodi tome ono da se nerviraš, je bilo. Nije, da je, jeo sam već dva puta danas. I sad, sad od nervoze, sad mi je još jedan put. A onda, onda opet mogu očekivati i... Briši negdje jebiko. I No. Ne je bilo nervoze, petak je, jebiko. Misliš ideš doma? A možda ne ideš? Pa opet ono Djeca, žena o, A ideš Jel dolaziš? A, ko, jesi već blizu? A? a Ne da sam blizu Ne, ne znam ni di sam Ili. Ali velim Na ovakav način Provam malo opisati e, Situaciju kako se događa i ne samo kod mene, vjerujem, kod mnogih to stvara, nervozujevim, neizvjesnost, ali to su čari ovog posla. je za smirenje, idem za smirenje, maznuti jedan grah skobasicu, to najbolje. A onda, do toga se možda situacija riješi neka. Ako i ne, bar je vrijeme prošlo ono u, i piću, i Vjer je. da je stvar ta nervoza, ali je. Valja, tako mora biti. Uglavnom, budite mi pozdravljeni gdje god bili, nemojte se nervirati, je vozili ili pili, sve je to za ljude, ili možemo reći sve je to za vozače, no. a i mi smo ljudi.